Продовжуються активні бої біля поблизу Бахмута, а ворог використовує удосконалену РЕБ, зараз літати літальним апаратом типу Мавіка, або знаєте, Мавіку третьому, Мавіку другому, да, і всім літальним апаратам дуже складно. Тобто у ворога більше стало можливостей задавати нам ворог все-таки має перевагу в літальних апаратах зараз на цьому напрямку і активно застосовує всі способи, удосконалюється і оці ж скиди, які були у нас коли це знаєте, таке інноваційне було, коли ми кидали на них воги, гранати, то зараз ворог все-таки активізується і пробує закидати на наші позиції цими ж самими такими, знаєте, вогами. Постійні обстріли, постійні штурми, піхота, знаєте, втомлена, і мінометні обстріли продовжуються постійно. При цьому траса Констаха, Бахмут досі під контролем українських захисників, ворог активно продовжує і має всі наміри захопити цю трасу, щоб відрізати Бахмут від постачання через Константинівку, але ворогу нічого не вдається. Ну, така от ситуація, не з простих. Чекаємо дуже сильно. Ми зараз на злагодженні, а наші хлопці 4-ї бригади оперативного призначення досі під Бахмутом виконують бойові завдання і дуже-дуже сподіваємося, що найближчим часом прийде важке озброєння, важка техніка і вже ближче, знаєте, до натівського стандарту те, що обіцяють по лендлізу. Злагодження очікують не тільки там, власне, Євгенію, і ми теж тут очікуємо злагодження і подальшого контрнаступу. Ротація відбувається чи ні? Ротація, ну, наш батальйон, батальйон «Свобода» 4 бригади відвели на злагодження, тобто доукомплектацію, вивчення наступальних таких методів ведення бою. Тобто оборона дуже сильно будемо, відверті відрізняється від наступу. Тому зараз наші підрозділи активно готуються... До наступальних операцій, до наступальних дій, ми, саме бригада 4-го оперативного призначення, вона входить на гвардію наступа-рубіж, і ми зараз активно готуємося до наступальних дій. Що стосується сил ворога, ПВК Вагнера лишається їхньою рушійною силою? Я перепрошую взагалі вас не чутно. Якщо говоримо про ресурс, який використовує ворог, ПВК Вагнера лишається рушійним інструментом? У ПВК Вагнера досі є озброєння, у ПВК Вагнера дійсно досі є багато живої сили, яка була і знищена, і є нове поповнення. Але це поповнення не... Скажем так, ненавчене, і воно викидається як гарматне м'ясо. Уже все в переміжку. Там і регулярні війська, тобто дешевешники, і оці відброси ПВК Вагнер. Тобто, ми їх не сортуємо. Тобто, наші хлопці розповідають, що вони вже в переміжку, і дійсно дуже багато скарг у регулярних військ на ПВК Вагнер. Тобто, в них всередині своєї країни вже дуже сильні конфронтації і дуже сильні такі знаєте конфлікти між воєначальниками. Тобто це видно, як спілкуються навіть пригожин з тим же Шойгу, і як вони друг один на одного жаліються і кажуть, що не будуть давати припаси на ПВК Вагнер. Але при цьому не слід недооцінювати їх. Там є сильні воїни, які вміють воювати, які знають досконало свою справу, і з ними дуже складно. Що Ви можете сказати з приводу е, інформації, яка напередодні була від аналітиків, зокрема, і від е, е, британської розвідки і центру аналізу стосовно локальних контрнаступів? З нашої сторони локальних з нашої. контрнаступів, чи з нашої. Російської Федерації. З нашої сторони? З нашої сторони я не бачу ніяких наступальних операцій. Ніяких дій, тому що будемо відверті для того, щоб зробити наступальні операції, потрібні і сили, і засоби. Зараз ми готуємося до наступальних дій, але я впевнений, що наше керівництво готує прекрасні контрнаступальні дії і готуються підрозділи, які найближчим часом звільнять велику кількість території нашої країни. Ви, зокрема, згадали про дорогу Бахмут-Костянтинівка. Наскільки стратегічно важлива ця дорога є? Знаємо, що десантники, зокрема львівські з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, вони тримають цю дорогу. Які є перспективи тримати і надалі? Великі перспективи. На цьому напрямку перемелюється дуже велика кількість ордей, і це служить плацдармом для, як я вже казав, для е, прекрасного контрнаступ, е, прекрасних контрнаступальних операцій. Тобто, якщо ми згадаємо історію, коли е, тримались захисники України, та саме Азовці, та деякі підрозділи Збройних сил України на е, Маріупольському напрямку, коли вони тримали Азовсталь, то після цього були прекрасні контрнаступальні дії і звільнила велика кількість територій. Те саме зараз і в, на Бахмутському напрямку. Ворог стягує свої війська, ворог скуплюється, переводить з деяких ліній на цей напрямок свою живу силу та засоби. Цим самим він підставляє себе, він масово там знищується, і це дає нам змогу і підготуватися, і вдарити, будемо відверті, не по цьому напрямку, але по іншому, і вдарити, знаєте, такою сильною силою.